שלום צופים יקרים אני איתמר ובסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה של מימוש עיכול צד ג' אז בואו נחזור לכרטיס עתיק ונתחיל לעבוד אז בכרטיס עתיק נלחץ על פעולות, אוסף פעולה ובתיאור פעולה נתחיל להקליד מימוש עיכול אני לא ישלים את השם, נלחץ על מכה שטאב ונבחר מהרשימה מימוש עיכול צד ג' נשים לב שהפעולה היא בתקשורת ונלחץ על אשר ועל שמור בחלון של בקשה למימוש יש מספר שדות שהם סדות חובה. מספר הליך מקדים ותיאור הנכס. לחיצה שלושה שלוש הנקודות תאפשר לי לבחור הליך כמובן מההליכים שקיימים בתיק תקשורת שמכושר לתיק הפנימי. במקרה שלנו אני אבחר את ההליך הזה ונלחץ על השר. תיאור הנכס מופיע לי באופן אוטומטי בהתאם להליך. נשים לב שאם אני אבחר הליך אחר. ב-ת-מ, את תיור נחש ישטנה. במידא ואני צריך, זה לא סדיחובה. אני יכול ליפקור tad בקישה מהראשימה, אני הולחץ על החץ האפור, ואני יכול ליפקור מהראשימה, קרה גנשיר ותורק, ואני הולחץ על השיר. בחזרה לקרת סתיק, חשוב לשים ל-ע שהפולה ירשמה, כל מה שנותר לנו לעשות, זה לשדר את הפולה בתיקשורת. תודה ולייתרודה בסיור תונה ב'